غنوا منيره جهزوا كل الطبول يا مقبلات والشعر تستاهله منيره عسى التوفيق لها دايم تنول الورده حل بالحلا يا مكللا الورده حلي بلحلا غنوا انا مني راح جهزه كل الطبول يوم اقبلت وشعري تستاهله مني راح عسى التوفيق لا حدا يمتنول الورد حل بالحلا يا مكلله يا نوال افرحي وراسك يطول جعل السعادة يا وجهك مقفلة جعل السعادة يا امي وجهك مقفلة بعرس بنتك مني راح الضبي الجفول اللي بنورك وضوي الحفلك ملاح ياللي يحيا الشامخ راح ثقل قبول يا ام عبد الله لك من الشعر اجزله فينا بناتك باقي حبك ما يزول يا ام عبد الله تالا لخابر والنعم بنت الاصول شيخه جيلي كامله ومكمله وابو محمد ذاك الصنديد الزحول هذا عطى الله رفيع المنزله الطيبا اللي له براهين وفعول بيت الكرامه والشهامه منزله بيت الكرامه والشهامه منزله وعيال عطى الله ما يعرفون الميوش شجعان كل اللي حلو طايلة عبد الله في دربه الوفاء دايم يجول عنهم عبد الله اللي حكينا وش نقول الله عطاها الزين وفيها جمله جميله حل حيرت كل العقول الناجمه اللي في زمانه طايله جميله وجميله طرفها الطرف الخجول يرى الغلا في هالحلايا مكمله انا عبد الله مجدهم مجد محظول مجد الرجال اهل الفخر والمنزل عبد الله احذر من الفعول اهل العلا واهل الوذا والمرجله وختامها جعل السعاده ما تزول عن جارنا وديارنا ونسهله عن جارنا وديارنا ونسهله 737 او من خارج المملكه ودول ال